Для мене було це дуже тяжко і я дуже вибирав людей, яким казати да, про це. Ну, звісно, рідним я сказав. У якийсь час я навіть… Е увійшов в таку депр... ну, ну, депресію, можна сказати, що я собі поставив якісь такі перегороди, перепони, що я там, не достоїн чогось там більшого. Так Сергій Старостенко згадує 2008 рік, коли дізнався, що інфікований ВІЛ. Чоловік народився в містечку Лозова Харківської області, навчався у Дніпрі, а до Запоріжжя переїхав за коханою людиною понад 15 років тому. В один момент я проаналізував свої відносини. З коханою людиною, да і рішив зробити все таки тест на ВІЛ, бо виявив, що можливо були ризики інфікування, тому що у моєї коханої людини були незахищені статеві відносини. Деякі там період періодичність до наших відносин. Тест робив двічі. Спочатку в приватній клініці, а коли отримав позитивний результат, звернувся до обласного центру з профілактики та боротьби зі снідом. «Сказати, що я здивувався, не здивувався, ну, це для мене було шоком, да, звісно, і мені запропонували зробити другий тест, сказали, що, можливо, це тест е, якби бракований і він е, ну, треба переробити ще один тест, тому що, ви так, мені так сказав так, лікар, ви так добре виглядаєте, ви така молода людина, навряд чи у вас може бути вілоінфекція». Сергій згадує, тоді мало що знав про ВІЛ та СНІД. Кохана людина, від якої інфікувався чоловік статевим шляхом, певний час не хотіла перевірятися. Тож і підтримкою каже Сергій був для неї більше він, ніж навпаки. Довіра там, можливо, і моя з боку своєї людині, людини мої кохані з боку до мене. І не я, і не моя кохана людина себе не співставляли там до цих там груп, що ми там можемо інфікуватися, бо там звичайним життям. Вже після такого тижня десь підтримки своєю коханої людини вона пішла і здала тест на вілик і теж, звісно, був позитивним. Сергій Старостенко розповідає, з коханою людиною прожили після того разом вісім років. Потім роз'їхалися, але спілкуються й зараз. Найбільше з тих днів запам'ятався йому момент перед Новим роком. Це було восени, да, напередодні там Нового року і мені хотілося а, купити собі Десь я бачив в магазині таку статуетку, скляну. І коли я дізнався про свій віл позитивний статус, і знаєте, моя перша ну, така думка була, що, мабуть, вона вже мені не потрібна, ця фігурка, і я її так і не купив ну, на той момент. Бо ну, подумав, що, можливо, я скоро помру. Каже, його хвороба не мов передбачена долею, адже в його оточенні було багато друзів, хто працював з темою віл. Також мав інфікованих серед рідних. Виявилося, що в моїй родині Померла, ну, скажу так, тітка, да? від пневмонії, і її довго-довго не могли вилікувати. Посмертно її вже там взяли кров і направили у Харків, у СНІЦентр. Хтось вирішив зробити аналіз на ВІЛ, і вона виявилася ВІЛ позитивною. Чоловік каже, якби його тітка вчасно дізналася про свій діагноз та лікувалася, могла б вижити. І тепер він пояснює людям, як важливо вчасно перевірятися. Нині будує нові стосунки, і для нього важливо розповісти про свій статус другій половинці. Казати одразу, там, при першій зустрічі, там привіт, там, Мене звуть Сергій, там, ну, познайомилися потім там, при першому поцілунку, сказати, ти знаєш, я вілонфікований. Да? І думаю, ну може одразу від мене і відвернеться, чи казати потім да? там, якийсь період. Але може бути тоді так, що це ну, я брехав да? або ну, скривав якусь інформацію. Моя кохана людина не тобто це така, як кажуть у нас в сфері дискондартна пара, коли одна людина вілоінфікована, інша ні, і мене прийняли да, таким, який я є. Зараз, приймаючи терапію, можна народити здорових, здорових дітей, я їх планую, в мене так поки йде все по плану своєму. Зараз Сергій Старостенко працює виконавчим директором благодійної організації «Мережа 100% життя Запоріжжя», подолав тривалий шлях до керівної посади. Каже, життя його від інших людей відрізняється хіба тим, що доводиться постійно вживати пігулки, антиретровірусну терапію. З цього починає кожен ранок. Головне правило – стежити за здоров'ям. У нас в Україні доступні всі інноваційні ліки, які там в багатьох країнах недоступні щодо лікування вілінфекцій, профілактики вілінфекції. У нас доступні такі аналізи і такі діагностики, які також у багатьох країн немає. І це вони всі безкоштовні. Сергій Старостенко впевнений, що все життя попереду, планує створити родину, відчуває себе здоровою людиною і знає, що може багатьом допомогти. Маргарита Галіч, Владислав Києщук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.